Bună, sunt Amelia și vă invit să ascultați o nouă poveste. Nu uitați să vă abonați la canal și să activați notificările pentru a nu rata nicio poveste. Într-o zi, fiul, un bărbat de vârstă mijloce, respectabil, a decis să aibă grijă de mama lui. Când a ajuns, s-a uitat la mama sa și a clătinat din cap. Tu înțelegi tu, mamă că e imposibil să continui așa. Abia te mai ridici și nu este nimeni aici să aibă grijă de tine, așa că am găsit un loc grozav pentru tine. Unde mergem? Era îngrijorată mamă. Un fel de sanatoriu special pentru bătrâni este minunat în afara orașului, condiții bune, aer curat, comunicare, îngrijire, alimente bio. Sunt toate la cel mai înalt nivel. Și în acest apartament vom face reparații deocamdată și poate că locuie aici Iulian Junior. La urma urmei, s-a căsătorit, el așteaptă un copil cu soția lui. De ce? Ce să caut eu în altă parte? Pentru că ți va fi greu, țipă Iulian. Iar tinerii nu au nevoie de toate acestea și ție ți va fi bine acolo. Te vom vizita cât de des putem. Adică acesta este un azil de bătrâni, a întrebat Lydia aproape plângând. spune cum îți place, îți spun eu, o casă frumoasă cu condiții excelente. Nu pot locui acolo, fiule, ei bine, te rog. Nu vreau să merg acolo, pot măcar să locuiesc cu tine. Ai spus că stai într-un apartament mare. Ce o să faci acolo? Avem deseori oaspeți, fiul cel mic se angajează în muzică și deseori este muzica tare la noi, dar mai serios, uneori urlă când crează, pe când acolo este liniște și calm. Acum ești aici și vom ști ce lucruri ai nevoie acolo. Da, să mergem, fiule, Lidia a izbucnit în plâns. Nu mă voi amesteca, sunt aici pe canapea. Aștept până vei fi gata. Își aduse aminte când fiul ei era mic și ei se plimbau împreună într-un mic parc nu departe de casa lor. Mai erau mămici cu copii acolo și cu care nu era prietene înainte de nașterea copiilor deși locuiau în aceeași clădire de destul de mult timp. În primul rând, Lydia era cu câțiva ani mai în vârstă. Exista o diferență serioasă și în al doilea rând, erau fete din familii foarte diferite și ele însele erau diferite, dar nașterea copiilor aproape în același timp le-a unit. De câteva ori pe zi, mergând cu cărucioarele pe aceleași poteci, este greu să nu comunici. Iar subiectele de conversație acum erau în mare parte despre copii. Cum dorm, cum se îngrașă, cu ce îl hrănești, dar din nou, este imposibil să spui că tinerele mame au devenit prietene. Conversația s-a retras puțin din scutece și mameloane, deoarece diferența dintre cele două mămici s-a remarcat foarte clar. Lydia părea o persoană bună și inteligentă. Locuia într-un apartament separat cu trei camere, la etajul patru de multă vreme, tatăl Lidei, care ocupase un fel de post respectabil, murise deja. Avea o familie tânără, era mamă deja. Mama ei era pensionară și și-a ajutat fiica să crească copilul și să conducă gospodăria. Andrei, soțul Lidiei, deși tânăr. Era un inginer promițător. Totul a fost mult mai modest și a primit o garsonieră la etajul, între timp frate lui cel mai mare s-a căsătorit și pentru că Andrei s-a mutat la Lidia, I-a lăsat pe proaspeții căsătoriți să stea acolo. Anita însă era o copilă târzie, mama ei era deja în vârstă, a lucrat toată viața ca țesătoare într-o fabrică. Și-a murit brusc, a fost multă vreme chinuită de asteme, lăsând o singură pe fica ei de 20 de ani, dar singura Anita nu a trăit mult. Curând s-a căsătorit cu un bărbat care lucra ca reglator la aceeași fabrică de lămpi, unde după absolvirea facultății a fost repartizată și Anita. Au început să locuiască împreună într-un apartament comun. Celelalte două camere erau ocupate de o familie restrânsă liniștită. Prin urmare, este de înțeles că nu ar putea exista o mare prietenie între Lydia și Anita. Ei s-a părut că Lydia era puțin cu nasul pe sus în fața ei, dar a ignorat comportamentul. Atunci când conversațiile s-au abătut chiar și puțin de la scutecele și sfârcurile obișnuite, era oarecum pierdută. Nu știa despre ce să vorbească și turuia de cele mai multe ori lăsând-o pe Anita în stupoare. Ne-a lăsat să mergem ieri la teatru. A fost minunat. Nu ai fost la premiera piesei. Anita dădu din cap în semn că nu. Nu-mi pot imagina cum se poate trăi fără teatru. Sună-l pe Adrian de dimineață de vreme și gata, nu te poți descurca fără o zi liberă. Adrian a mers la cursuri pentru o promovare. Acest lucru este necesar, spuse Anita. În acest moment, ea trebuia să tacă. Cum să se ducă la teatru când încă alăptează? Probabil a găsit o metodă, se gândea Anita. Avea alte posibilități. Adriana al ei nu mergea la niciun curs, dar mereu era adus în conversații și asta nu îi plăcea deloc Anitei. Îi provoca ostilitate. În timpul ăsta Lidia Turuia. Totul ar fi bine, dar mama ei bine, se bagă peste tot. De fapt, nu pot să iau copilul în brațe fără ca ea să nu comenteze despre asta. Totul este atât de greșit în ochii ei și uneori da interferează și în relația noastră, a mea și a lui Andrei. În fiecare zi mă plictisește teribil. Uneori te invidiez, a ta este deja moartă. Anita s-a șocat la astfel de afirmație. A simțit de parcă o străpungea un curent în tot corpul. Și-a amintit de dorul sfâșietor care a cuprins-o după moartea mamei sale. Pământul amestecat cu zăpadă i s-a ridicat în fața ochilor, turnându-se peste sicriul care avea persoana ei cea mai dragă. Ești nebună, Lydia, ești plecată cu sorcova, cum poți să spui așa ceva? Știi cât de groaznic este să trăiești fără mamă. Te ajută cu copilul tău și tu te plângi că te încurcă bătrâna. Te lasă să te plimbi cu Andrei. Da, nu spun că îmi doream să moară mai devreme, dar totuși, fără ea, ne-ar fi mai bine și ar fi mai ușor să mergem undeva la un fel de azil de bătrâni să o vizităm. Eu chiar mă pot descurca cu cel mic. O astfel de discuție era înspăimântătoare, dar Anita era prea timidă pentru ca să-i de-a prietenei ei o mustrare aspră. Au fost conversații care mai degrabă au făcut o să râdă. Cele care erau despre băiatul Lidiei, Iulian, în general planurile și speranțele erau mari în ceea ce îl priveau. Acum are aproape trei luni, dar mă gândesc la viitor. Îl vreau nu doar într-o școală obișnuită, ci și într-o școală de muzică. Fie că devine sau nu muzician, va înțelege muzica, deși, desigur, este băiat, iar în general principalul lucru pentru sănătate este sportul. Cu siguranță ne vom implica în dezvoltarea armonioasă a individului nostru adorabil. Ei bine, limbile străine sunt necesare în zilele noastre. Nici măcar nu a început să vorbească română și deja îi vei preda limbi străine. Anita a râs. Fără cunoștințe de limbi străine, în curând va fi imposibil să trăiești, spuse Lydia. Parerea mea e că nu ar trebui să o iei atât de înserios și cred că este mai bine să-și trăiască copilăria. Încă nu știm ce capacități vor avea băieții noștri și ce abilități vor deprinde. Și dacă aștepți ce va apărea? Spuse Lydia. Copilul trebuie obișnuit să învețe de mic. Atunci când va merge la școală să nu îi fie greu. Pentru că nu este suficient să citești și să scrii. Trebuie studiate matematica și fizica și multe altele. Astfel, Lidia turuia la nesfârșit. Anita nu avea planuri atât de ample. Ea a înțeles că timpul va zbura de acum foarte repede, dar totuși era prea devreme pentru a vorbi despre asta. Anita în seara aceea pe care o împărtășea cu soțul ei și cu vecinii comunali, se amuza în gând, copilul încă nu știe să stea, iar ea se întreabă deja ce va face cu muzica, fizica sau toate împreună. Apoi a lungat toate aceste gânduri și a decis să se bucure de moment. Deși Lydia vorbea adesea cu Anita nu tocmai cu perdea despre mama și soțul ei și i-a împărtășit cumva planurile prietenei sale, atunci când ajungea acasă nu ezita să critique stilul de viață al Anitei. Vă puteți imagina, aceasta este Anita de la etajul 1. Ieri a spus că își dorește mai mulți copii, în general vrea măcar trei, și de preferat mai mulți. Vă imaginați într-o cameră dintr-un apartament comun, spusei dând ochii peste cap. Andrei nu a spus nimic, iar mama Lidiei a spus: Da, sunt așa femei care nasc în fiecare an. Anul și cârlanul, cum se spune. Aș naște zece. Dar la urma urmei, mă gândesc cu ce să-i hrănesc, cu ce îmbrac, cum să-i educ, să le dăruiesc un apartament. Dar ei nu au niciun plan, nu se gândesc la ce va face copilul în viață. Și dacă apar încă doi sau trei copii, vor fi doar un număr. Acesta este ultimul lucru care mă interesează. Cine și unde, ce și cum, a răspuns soțul. Pe mine mă interesează foarte mult. Îți dai seama cine sunt cei care ne vor înconjura fiul. Cu ei se joacă, trăim aici cu toții și nu știi niciodată ce va învăța. Liderul casei nu a fost de acord. Dacă va studia, va crește ca un om de știință cu un viitor mare și, posibil, faimă mondială. Bunica s-a luminat cu tandrețe, ginerele ei avea talentul ăsta măcar pe moment să-i pondereze fica. Pe măsură ce timpul a trecut, copiii au crescut și tinerele mame au fost nevoite să părăsească acea perioadă. Anita și-a dat băiatul la creșă, s-a întors la fabrica ei, la atelierul de asamblare. Lidia nu a dat copilul la grădiniță. El o avea pe bunica care era mereu disponibilă pentru el cu toată dragostea. Anita, deși avea studii superioare din cauza că imediat după absolvire a intrat în concediu de maternitate, nu avea experiență. Dar ea nu prea își dorea să dobândească. Când cele două prietene s-au întâlnit, Lydia a întrebat-o pe Anita ce are de când. Sunt pe cale să-mi împlinesc visul. Voi intra iar în concediu de maternitate pentru doi ani. Lucrăm intens pentru copilul cu numărul doi, spuse ea și zâmbi încântată. Și acum ai probleme cu Iulian. Cum e cu mâncarea, cu activitățile? Creștem, ne dezvoltăm, spuse Lydia Evaziv. Deși soțul ei avea un venit bun ca și inginer plus pensia mamei ei care le intra în casă. Deoarece femeia avea nevoie de foarte puține lucruri, nu avea nevoie să aibă grija banilor, Lydia a decis să se întoarcă la muncă. Ea lucra pentru o firmă de transport la birou, unde doar plimba niște foi toată ziua de colo, colo. Când ajungea acasă era obosită de moarte. Dar nu a îndrăznit să refuze direct oportunitatea de a munci, pentru a nu fi catalogată drept o persoană leneșă. O fiulianii e atât de răsfățat. De daca și mama nu i fac față, ieri nu a vrut să meargă la masaj. Am o colegă la muncă care spune că fiul ei la vârsta de un an și jumătate... Știe deja aproape toate literele și Lidia a continuat să turuie în stil caracteristic. De ce îl chinuie pe copil și ea însă și este angajată? Se gândea Anita. Și care este problema dacă renunți la slujba ta fără valoare? În schimb te implici singură în creșterea copilului. Nu crezi că e mai bine mai ales că salariul tău nu joacă niciun rol în buget, iar lucrurile acasă sunt în situația care sunt. Renunță, copilul este mai important, spuse Anita după ce a aflat de fapt adevarul din gura Lidiei. Deci erau două gospodine în casă, iar micul Iulian avea o bonă și o educatoare. Fiecare credea că știa mai bine de ce este nevoie pentru cel mic. Scandalurile au devenit mai dese pentru băiețel, dar nu avea cine să se plângă de mama lui, cu excepția, ei, poate, cu care Anita se încrucișa uneori pe stradă. Ah, dacă n-ar fi fost mama mea, Iulian și cu mine am fi reușit mult mai mult, urcând literalmente în toate, chiar și în relația noastră cu Andrei. De ce ești atât de nerecunoscătoare? Ea te ajută, spuse Anita. Toate aceste conversații au fost profund neplăcute. Nimeni nu se amestecă în ce face ea. Ea gătește, ea curăță, ea spală, atâta tot. Eu nu vreau ca mama să se implice prea mult cu copilul. Ea este doar o bunică. Dacă mama ar fi în viață, nu aș trata-o așa, aș găti, aș spăla. Ce poate face o bunică unui copil? Așa s-a gândit Anita, rostogolind un cărucior puțin școrojit în fața ei. Tu nu vei fi așa cum e această Lidia, i-a șoptit ea fiicei ei, după ce și-a luat la revedere de la vecina ei. Și apoi a trecut la fiul ei, Mihai. Nu intra în băltoacă. Doamne, ce oameni, se gândi anita. sarcina Lidiei principală era să răsfețe acel copil, care voia doar să fie copil ca orice copil. Dar Lidia voia să-i cumpere toate jucăriile pe care le vedea și erau adecvate vârstei copilului. În fiecare zi o jucărie nouă, de ce? Așa-și va pierde orice interes pentru toate, oftă bunica. Păi da, ești specialistul nostru în educație, s-a repezit fica ei la ea, am avut două păpuși, atât. Să-ți fie rușine, da, nu ai avut nimic, până la urmă, totul e bine pentru tine, ai învățat, te-ai căsătorit, mai nou stai acasă cu toate treburile tale. De ce nu îți convine nimic? După câteva luni bune, Lydia s-a întâlnit din nou cu Anita. Era iar gravidă spre uimirea Lidiei. Credeam că glumește despre trei copii, deși ea, de altfel, a spus că va naște mulți copii, spuse Lydia de față cu soțul și mama ei. E clar că niciunul nu va crește normal. De ce vorbește așa? Fiecare face după cum îi e mai bine. Tu ai crescut singură și uite că acum dau din coate, spuse mama ei cu un ușor reproș. Dar Lydia nu credea că viața mamei sale era atât de nefericită și nu credea că ea însă și era o fiică atât de nepotrivită. Într-adevăr ar fi mutat-o departe de mult și nu s-a lăsat până nu a încercat să scape de propria mamă. Ce zici să-ți cumperi o casă de vară și să locuiești acolo tot anul? Mulți oameni fac asta. În curând Iulian va crește, nu va locui în aceeași cameră cu bunica lui. Mamei ei nu i venea să creadă, femeia în vârstă a părăsit încăperea fără un cuvânt. Rămasă cu soțul ei îl văzu pe stradă pe soțul Anitei. Vino repede la fereastră să-l vezi pe Adrian, soțul Anitei. Bietul om, cum arată, continuă ea, fără ca soțul ei să o bage în seamă. Ei bine, este de înțeles, nu are timp de nimic cu trei copii. Când mă gândesc că Anita este cu patru ani mai mică decât mine, se pare că oamenii vor să se ruineze așa. Lydia a clătinat din cap. Fiecare are fericirea lui, a respins Andrei toate teoriile ei. Dar Lydia cu siguranță nu și-a dorit o asemenea fericire pentru ea, iar singurul ei fiu era îngrijit și curat. Ea a început să fie mai atentă la nevoile ei. Avea grijă de fața și de silueta ei. Făcea gimnastică de trei ori pe săptămână. Măști cosmetice, nu economisea bani. Pe când soțul Anitei, deși era deja șeful adjunct al magazinului de la fabrică, ea purta pantofi uzați și nu avea o tunsoare decentă. Era destul de ciudat, dar Lydia, parcă ar fi concurat cu vecina ei. Lydia a simțit uneori avantajul Anitei, a văzut cum mergeau cu toată familia la plimbare. Anita cu Adrian al ei și cei trei copii, atât de fericiți, toți râzând, jucându-se, discutând despre ceva. În astfel de momente, Lydia și-a enumerat mental meritele, succesele soțului ei și, bineînțeles, realizările fiului ei, Iulian, care avea deja șase ani. El era deștept și frumos, va merge în curând la școală nu la școala din cartierul în care va fi și Mihai Dus. O altă școală unde nivelul de predare este mult mai eficient. Iulian citea deja, fluent și scria aproape fără greșeală. Dacă totul era bine, va fi dat la școală de muzică la ora de pian. Deși nu putea să se bazeze, pentru că da, auzul lui nu era foarte bun dar nimeni nu putea spune dacă va fi muzician. Măcar trebuia să cunoască alfabetizare muzicală. Ea vedea pentru fiul ei un viitor mare și Iulian de Parc ar fi înțeles această creștere era băiat serios, uneori era capricios, alteori era și încăpățânat. Toți oamenii talentați sunt așa s-a liniștit Lidia. S-a dovedit a fi destul de dificil să aranjezi școala aleasă pentru băiat. Aici Andrei a trebuit să intervină și să ia în calcul toate conexiunile. Pe 1 septembrie au dus copilul la școala cu propria mașină. Când s-a întors, Lydia a văzut-o pe Anita, care și-a dus fiul la cea mai apropiată școală. Bună! L-am dat la 195. Acolo, nivelul de predare este mai ridicat și școala de muzică este în apropiere. Vecina Anita a fost surprinsă. Dar și Lydia a fost surprinsă de burta rotunjită a Anitai. Deodată m-am trezit, felicitări! Ce o să fie? O fetiță. Bineînțeles, o fată deșteaptă de aceeași prostie ca și tine, va naște, va alăpta, va munci și va mânca. Decât să nască astfel de fete, ar fi mai bine să se limiteze la un băiat cu gânduri otrăvitoare. Lydia a încercat să nece o mică înțepătură de invidie inexplicabilă. Anita, ca de obicei a ignorat răutatea vecinei ei. Spusese atât de multe lucruri urâte și inutile despre familia ei de-a lungul timpului încât i a alungat gândurile negative inutile. Nimic nu o durea mai tare pe vecina ei decât această ignoranță servită de Anita cu mare tact. După ce s-au despărțit gândurile Lidiei erau negre, ea a vrut să treacă din nou prin sarcină, să aibă iar o fetiță nou născută în brațe, apoi să o îngrijească. Să le lege fundițe, să cumpere păpuși, rochii strălucitoare, acele instincte de femei. Nu am nevoie de fete. Andrei este mereu ocupat. Clar mă descurc fără fete și burtă lăsată și a plecat acasă cu un mers mândru, de mamă ideală, încrezătoare în viitorul singurului ei fiu. Și timpul a zburat și mai repede, grijile legate de fiul său s-au schimbat pe nesimțite. Iulian s-a descurcat bine la școală, cât și în domeniul muzical. Era înscris la șah, gimnastică și not. Mama Lidiei a început să se îmbolnăvească. Ea nu mai putea merge la cursuri, îi era frică. El era inteligent și nu se supunea și traversa iurea uneori și ea era total depășită de situație. Mi-e teamă că mă îmbolnăvesc și aceste călători îmi fac rău, i-a spus fiicei ei, fără a fi băgată în seamă. Și apoi Iulian, care era deja în clasa a treia, a început să pună presiune pe mama lui. O să locuiesc mereu în aceeași cameră cu bunica mea. E deja indecent. Fiecare copil are camera lui, ei nu pot să-i invit pe băieți la mine. mi -e rușine și ea se amestecă în studiile mele. Și băiețelul de la etajul 1 a spus tatăl sever. În același apartament locuiesc deja șase persoane și mă îndoiesc că are o cameră separată. Nu face muzică ca mine și nici lecții, nici nu știu când are timp să alerge pe la locul de joacă. În plus, nu au nicio bunică, dar are frate și surori, supraviețuiește cu plăcere, spuse băiețelul. Lydia a fost supărată de asemenea cuvinte ale fiului ei dar nu a putut să nu accepte dreptatea lor. Un băiat care avea deja aproape 10 ani nu poate locui cu bunica lui, dar ce să facă cu bunica? Lydia trebuia să înceapă această conversație dificilă cu mama ei. Mama, Iulian, este destul de mare, a devenit aproape adolescent și cred că e momentul ca el să aibă propria lui cameră. În plus, cred că nu este foarte convenabil nici pentru tine să trăiești cu un adolescent, trebuie să-ți schimbi hainele și multe altele, spuse Lydia către mama ei. Unde vrei să mă izgonești în sufragerie și acolo cum mă schimb sau mă odihnesc dacă voi vă uitați la televizor până târziu? Acolo oaspeții vin adesea, cum o să facem? Poate că ar fi mai bine să te muți la bucătărie, avem una mare, de ce să nu te instalezi acolo? O canapea mică se va potrivi acolo. Va fi chiar mai convenabil îți petreci cea mai mare parte a zilei în bucătărie și când obosești te întinzi. Văd că ai hotărât deja totul. Mama Lidiei a oftat și s-a mutat în bucătărie spre deliciul nepotului ei, care a primit o cameră separată la dispoziție și spre ușurarea fiicei sale, care se aștepta la scene cu insulte și plângeri. Dar, după cum s-a dovedit, mama a păstrat plângerile pentru vecini, întâlnindu-se cu prietenele ei la plimbări, a oftat. Așa a fost viața mea, am crescut-o pe fica mea, i-am crescut copilul. Am făcut curat mâncare și tot ce a fost necesar și acum locuiesc în bucătărie ca o slugă și nu mă pot certa și nu pot refuza. Am strâns atât de multă indignare, mă simt ca și cum am fost de departe. Lydia vorbea rar cu vecinii ei și nu știa nimic despre aceste plângeri. Dar Anita era la curent cu tot ce se întâmpla în familia Lidiei. N-a putut să-i găsească un loc într-o cameră, se gândia cu tristețe, amintindu-și de mama ei, care nu și-a văzut niciodată nepoții. A îndepărtat repede gândurile despre vecina ei. Avea destule griji cu copiii ei. Anita a continuat să lucreze în atelierul de asamblare. Salariul ei era important pentru bugetul familiei. Adesea nu erau suficienți bani, trebuia să învețe să coasă și să tricoteze, astfel încât copiii ei să aibă haine ca alții copii. Atitudinea față de familiile numeroase nu a fost adesea cea mai bună, dar sărăcia generează astfel de conversații, iar Anita s-a obișnuit cu ele și nu a acordat atenție. Anita era destul de mulțumită de viața ei. Copiii au crescut, avea deja doi băieți și două fete. Pentru Anita asta era formula perfectă pentru fericire. Își dorea să fie sănătoși. Lidia pe de altă parte, credea că nu cantitatea este importantă, ci calitatea. Da, avea un copil, dar era inteligent și talentat și în general, ascultător. De asemenea, cel mic învăța să-și manipuleze părinții și făcea totul atât de ușor. Nu mai vreau să fac muzică, nu-mi place. Dar Iulian trebuie să termin măcar o clasă, pentru că profesorul spune că ai abilități. Ea le spunea tuturor despre asta, dar muzica îi lua mult timp fiului ei. Timp de la alte activități mult mai importante. Este mai bine să renunți la muzica de care nu am nevoie. Dacă vrei să continui, atunci am nevoie de blugi de firmă. Blugii au fost cumpărați ca orice altceva, nu pentru a mitui fiul, pentru a-l face să facă ceva, ci pur și simplu pentru că Iulian să fie cel mai frumos și bogat băiat din clasă, de la bloc și din tot orașul. Iulian avea 13 ani când a murit bunica lui mama Lidiei. Era trist, desigur, dar nu a mers la înmormântare. Am un turneu de șah pe care nu îl pot rata. Acum că bunica nu mai era, venitul familiei a scăzut dintr-o dată. Soțul era la serviciu, fiul la cursuri iar ea era acasă singură cu bani pentru familie. Fiul avea nevoie de multe, iar veniturile familiei consta doar în salariul lui Andrei. Prin urmare, a trebuit să economisească. Nu se mai ducea la coafor, folosea doar cele mai ieftine produse cosmetice. A rămas doar cu o haină veche și o pereche de cizme. Ca o tristă ironie uneori, se credea egală cu Anita în exterior și pentru ea Anita era egală cu sărăcia. O perioadă nu a mai văzut-o pe vecina ei Anita. Și atunci când s au întâlnit, Lydia era mută de uimire. Doamne ferește! Femeia asta până la 40 de ani a pierdut numărul, se gândi șocată Lydia. Anita era din nou însărcinată. Acum sper din nou o fată, spuse Anita zâmbind larg după ce s-au salutat. Ei bine, da, acum sunt suficiente bune, ne putem descurca deja mult mai bine. Octavia are 13 ani și Simona în curând va face 9 ani, totul este bine, totul este mult mai bine. Lydia și-a laudat principalul ei succes, fiul ei dar la un moment Anita a întrerupt-o. Îmi pare rău, am foarte multe de rezolvat. Și astfel a încheiat conversația cu vecina ei. Lydia se simțea singură, nu avea cui să se plângă, nici lui Andrei nu putea. Acesta se îmbolnăvise, avea un ulcer la stomac și ea era foarte îngrijorată pentru soțul ei. Dacă îi se întâmpla ceva, Doamne ferește! Iulian tot creștea și mai avea puțin pentru a absolvi facultatea și atunci va începe cel mai dificil lucru. Trebuia să găsească un loc de muncă potrivit. Aici, fără conexiunile lui Andrei, nu avea nicio șansă să găsească. Gândul că îi s-ar întâmpla ceva lui Andrei nu îi dădea pace. Ce fel de viață va avea Lidia fără soț, fiul ei se va căsători și ea va rămâne singură. Timpul a trecut și copiii au crescut, părinții au îmbătrânit, iar acum fiul cel mare al Anitei s-a căsătorit și s-a mutat cu soția sa, dar nu erau departe și vizitau des familia Anitei. Juliana a absolvit facultatea, a găsit un loc de muncă cu adevărat bun datorită tatălui său și astfel a primit o invidie reprezentativă. Se va căsători și el în curând, încă nu se grăbea, deși fata provenea dintr-o familie bună și se pricepea să-l facă să dispară stând cu ea zi și noapte și chiar devenind indiferent față de părinții lui. Lydia a decis într-o zi să-și viziteze prietena, ajuns acolo a început să vorbească despre boala soțului ei, despre succesele fiului ei, nu observând faptul că din nou nu se lăuda atât de mult pe cât își dorea, ci părea să se plângă de neatenția lui Iulian și de singurătate, de propria sănătate. Anita a ascultat cu simpatie, amestecând ceva pe parcurs într-o cratiță mare. Lidia și-a dat seama. Îmi pare rău, îți distrag atenția. Apoi a plecat cu sufletul mult mai ușor. Iulian în sfârșit s-a căsătorit. A avut un fiu, între timp boala lui Andrei s-a dovedit a fi mai gravă decât părea. Fiul și soția locuiau la părinții ei, sub pretextul păcii pentru pacient. De fapt, nu au vrut să-și agri și să trăiască cu bătrânii, dintre care unul era grav bolnav. Toate grijile legate de soțul ei au căzut pe umerii Lidiei. Ea nu a comentat nimic și s-a rugat doar ca Andrei al ei să nu moară. Dar soarta a avut propriile planuri și într-o zi Lidia a rămas singură. Iulian a vizitat-o o vreme și uneori a stat câteva zile, dar pleca apoi la familia lui, unde erau deja doi copii, ca să nu mai vorbim de munca responsabilă care era importantă și care nu putea fi lăsată. Anita de-a lungul timpului, din cauza grijilor și a greutăților vieții, nu a acordat atenția cuvenită sănătăției. Diagnosticul final a fost groaznic, boala oncologică îi putea fi fatală. Nu mai era femeia puternică care parcă nimic nu o speria și care făcea totul pentru cei cinci copii ai ei. Cel mic nu a terminat încă școala, dar cei mai mari au decis să se unească pentru a-și scoate mama din boala în care căzuse. Obiceiul disciplinei și repartizarea îndatoririlor și asistența reciprocă i-a ajutat pe toți să-și cunoască clar rolul. Toți au vizitat-o pe rând în spital, împiedicând oamenii străini indiferenți să o îngrijească. Puternici din nou, ginerii și nurorile, fiicele și băieții ei au iubit-o cu toții pe mama, care făcuse atât de multe pentru ei. Ea renunțase la atât de multe pentru ei, se pare că dragostea, mila și teama de a pierde cea mai dragă persoană au făcut posibilă alungarea unei boli groznice. Anita își revenea. În tot acest timp nu era nimeni care să aibă grijă de Lydia și ea părea să renunțe, deși nu o durea nimic, simțea că nu avea energie pentru nimic. Când a venit fiul ei, ea nu s-a plâns. Din contră îi spunea că totul era în regulă cu ea, doar că era singură în apartamentul acela mare. Timpul trecea și Lydia nu se mai putea descurca singură și, din păcate, nu avea cine să o ajute. Atunci fiul ei a decis să o ducă la un azil de bătrâni. Cu lacrimi în ochii bătrâna Lidia s-a resemnat. Nu știa de ce va avea nevoie în acea casă necunoscută, care îi se părea o închisoare. Deci asta însemna că știa cum și unde se va sfârși viața ei. În capul ei cuvintele mamei sale au sunat brusc. Toată viața a judecat-o pe Anita că avea mulți copii și acum înțelegea cât de mult greșise față de mama ei. Acum propriul ei fiu avea exact același comportament față de ea, la fel cum avusese ea față de mama ei, pentru că asta văzuse el la casă. Timp în care Anita a vorbit mereu copiilor ei despre mama ei, pe care ar fi prețuit-o nespus de mult. În timp ce Iulian era ocupat să ducă lucrurile mamei sale în mașină, l-a întâlnit pe Mihai, fiul cel mare al Anitei. Văzând lucrurile, a fost surprins, temuți sau doamna Lydia pleacă undeva. Da, o duc la pădure, ca să se obișnuiască cu pământul, spuse Iulian râzând. Am băgat-o într-un azil de bătrâni. Ea a devenit foarte rea, dar este mama ta care te-a crescut făcând sacrificii pentru tine, spuse indignat Mihai. Ție ți este ușor să vorbești, voi sunteți cinci. Mereu v-am dat exemplu în fața mamei mele reclamând că eu nu am cu cine să mă joc, încă din copilărie. Nu v-a invitat odată la noi pentru că spunea că veniți și mâncați dulciurile pentru că sunteți sărați și nu vă permiteți. Și multe altele, am auzit atât de multă răutate din gura acestei femei încât crede-mă nu merită să-ți fie milă de ea. Totuși e mama ta, ea a trăit pentru tine toată viața, spuse Mihai. Și a făcut sacrificii multe pentru tine. Apropo, în propria mea viață este o soție, o amantă, doi fi, un nepot va fi în curând și munca, după fel. Nu-mi este ușor să renunț la tot să stau cu o bătrână care a fost egoistă toată viața ei. Mai bine o întrebi pe mama ta, spuse Iulian. Iulian a plecat iritat împreună cu mama lui. În două ore ea se afla deja în secția unui azil confortabil de bătrâni, unde urma să-și trăiască viața. Din păcate sau din fericire... Nu a trebuit să sufere mult timp după o lună, epuizată de singurătate și pierderea unicului ei fiu, inima ei s-a oprit. Fiul nici măcar o dată nu și-a vizitat mama, nu a ținut-o de mână în ultima oră, nu i-a dat un pahar cu apă. Străinii au închis ochii Lidiei. Fiul, după ce a aflat despre moartea mamei sale dintr-un apel telefonic, nu a fost foarte supărat, chiar s-a lăudat pentru promptitudinea sa. E bine că a murit sub supraveghere și avem mai puțină agitație. Mă bucur că nu s-a mai chinuit aiurea. Acestea erau cuvintele lui Iulian când venea vorba de mama lui. Pe curând! Vă mulțumesc pentru fiecare like și pentru fiecare comentariu. Nu uitați să vă abonați și să lăsați părerile voastre în comentarii. Dacă v-a plăcut această istorioară o puteți împărtăși cu prietenii sau familia apăsând butonul Share. Mulțumesc pentru vizionare!